اللہ رب العزت قرآنِ مجید میں ارشاد فرماتا ہے جب تمہارے پاس اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آ جائے حبیضال کا فل بس اس پر خوب خوشیاں مناؤ خوب چرچے کرو ہوا خیر مما مماں یہ تمہارا خوشیاں منانا یہ تمہارا آقا کری علیہ صلاح و کی آمد کی خوشی میں چراغہ کرنا جھنڈیاں لگانا محفل میلاد انعقاد کروانا جلوس نکالنا نعرے لگانا یہ بہتر ہے اس سے جو تم جمع کرتے ہو ہوا خیر و مماں یجما تو رب تعالیٰ نے اس آئے مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ میرے فضل اور میری رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ چرچے کرو چراغاں کرو محفل میلاد کراؤ اور کنجوسی نہیں کرنی جتنا رب نے دیا ہے اس حیثیت سے اس کے مطابق آقا کریم علیہ صلاحت و کی ولادت کی خوشیاں منانی چاہی پھر رب تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے کہ ان اللہ اللہ یو ہے بے شک اللہ تعالی خوشی منانے والے کو پسند نہیں کرتا اب یہاں پر لفظی معنی جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ رب تعلیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہارے پاس اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آ جائے تو خوب خوشیاں مناؤ پھل یا ہو ہوا خیر و مما یجماؤں یہ تمہارے جمع کیے ہوئے سے بہتر ہے پھر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ کا لا یوکل فارقی اللہ خوشیاں منانے والے کو پسند نہیں کرتا اب دونوں آیات قرآن مجید کی ہیں دونوں کا ترجمہ بھی سیدھا سیدھا ہے تو یہاں پر بتانے کے بعد یہ ہے اور رب تعالیٰ یہاں پر اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو تم خوشیاں مناتے ہو اپنے بیٹے کی شادی پہ بچے کی ولادت پہ کوئی بھی ایسا موقع ہو مسرت کا جس پر تم خوشیاں مناتے ہو اور فضول خرچیاں کرتے ہو تو یہ رب دعالیٰ کو نا پسند ہے ان اللہ اللہ فرحی بے شک اللہ تعالیٰ ایسی خوشیاں منانے والوں کو پسند نہیں فرماتا اب حضرت اگر کسی بچے کی شادی ہو نا تو اس کا دادا اس کا باپ اس کا بھائی اس کے چچا اس کے جتنا بھی ریلیٹیو ہوتے ہیں نا سارے کے سارے نا شادی حال کے باہر بھنگڑا ڈال رہے ہوتے ہیں کیوں جی میرے بیٹے کا میرے بیٹے کی شادی ہے اس کا بیاہ ہے خوشیاں تو منانی چاہیے یعنی تو رب تعالیٰ نے ایسی خوشی منانے کو ناپسند فرمایا کہ جس خوشی میں اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو اور ایسی خوشی جس میں اسلام نام کی کوئی چیز نہ ہو ایسی خوشی کو رب تعالیٰ نے ناپسند فرمایا اور یہ بات بھی حضرت بڑی ہی عجیب ہے کہ اگر مہندی ہو نکاح کی رسم ہو شادی ہو تو نوجوان بچے بوڑھے اور بچے کے باپ وہ بھی بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں ڈانس کر رہے ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اگر منع کرو نا یار رک جائیے اسلام میں جائز نہیں ہے شریعت بھی اس کا کوئی وجود نہیں ملتا تو کہتا حضرت صاحب بے میرے بچے کی شادی کا یہ بار بار نہیں ہونی یہ ایک بار ہونی ہے تو مجھے ساری حسرتیں پوری کرنے دیں تو یار اگر تیرے اس بچے کی شادی پر تیری حسرتیں پوری ہوتی ہے اگر تو وہاں پر خوشیاں مناتا ہے اور اس طرح کی خوشیاں مناتا ہے کہ جس کو رب تعالیٰ ناپسند فرما رہا ہے تو پھر بھی وہ کر رہا ہے تو جس کو رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خوب چرچے کرو بڑھ چڑھ کے آقا کریم علیہ سلاد و کی ولادت کی خوشیاں مناؤ یہ تمہارے مال جمع کرنے سے بہتر ہے تو یہاں پر آ کر ایک عاشی رسول ہو جو نعرے بھی لگاتا ہو کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ و زندگی فضول ہے اس طرح کے نعرے بھی لگاتا ہو تو جب آکا کریملے ہی سلاط و سلام کا نام آ جائے جب آقا کریمل صلاح و سلام کا میلاد آ جائے پھر کبھی کان ادھر لگائے کبھی کان ادھر لگائے تو جی میلاد کرنا جائز ہے کہ نہیں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 عاشق رسول ہوتے گئے ان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ حضرت جی یہ آپ اتنا خرچہ کر لیتے ہیں محفلِ میلاد سجاتے گئے آپ اتنا بڑی بڑی محفلیں کرواتے ہیں بڑے بڑے ناطخان آتے گئے اتنا لائٹنگ کر لیتے گئے آپ اتنا لنگر پکوا لیتے گئے آپ اس سے بہتر نہیں تھا کہ یہ سب کچھ آپ کسی غریب کو جا کر دے دیتے کہتے ہیں نا ایسے کہ حضرت یہ اتنا آپ نے خرچہ کیا ہے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 بھئی ایسے میلاد کا کیا فائدہ جس میں تجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی جس پہ تجھے کچھ ملا ہی نہیں ہے سیکھنے کو وہ میلاد تو نہیں ہے وہ تو الٹا گناہ ہے تو حضرت ہماری شریعت جو ہے آقا کریم علیہ و سلام کا میلاد منانا جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے